לפני שדנים האם החוק שהחפיף את בחירת היועצים המשפטיים במשרדה הממשלה לבחירת השר הוא טוב או רע, חייבים להתייחס ללניין לנ... סמנטי שכח בדיון הציבורי על החוק. הגדרתם של היועצים המשפטיים ושאר פקידי המשרדים הממשלתיים כעובדי ציבור. האם הציבור בחר בהם? האם הציבור יכול לפטר אותם? הטעות הסמנטית הזו גורמת למתנגדה החוק לחשוב שאותם פקידים נבחרו על ידי הציבור. והחיים מול הציבור, אבל למעשה הציבור אינו ממנה את אותם פקידים, וגם אינו רשאי לפטראם במידה וקשלו היועצים המשפטיים, כמו שאר הפקידים במשרד הממשלה אינם עובדי ציבור, אלא עובדים בשירות הציבורי מכיוון שכך תפקידם הוא לעזור למנהלי המשרדים קריאי השרים לקדם את המדיניות שלהם בניגוד לעובדי השירות הציבורי, השרים הם נבחרי ציבור אנשים שנבחרו באמצעות בחירות דמוקרטיות לפרוק כדי לקדם מדיניות מסוימת שאלה התחייבו. הם גם יידרשו לעמוד מול הציבור שבחר אותם ולתת את דין וחשבון על פעולותיהם ולקבל את אמונם בשנית בחלוף הזמן שנקבע בחוק לקרונתם. ייתכן שאם ינתן האישור לשר למנות בעלי תפקידים במשרדו הוא ישתמש בסמכותו לצורך מינויים פוליטיים. אבל אם יחשן לשר בקידום המדיניות או שהמדיניות תהיה כושלת, הוא זה שיידרש לתת את הדין לציבור שבחר אותו. הכישלון יהיה כולו עליו. כפי שנאמר, להצלחה עבוד רבים, אבל הכישלון הוא יתום. לפיכך ראוי שכל המתנגדים לחוק היועצים המשפטיים בפרט, או למינוי בעלי תפקידים במשרדי הממשלה בכלל, במקום שיפעלו למנוע מהממשלה לקדם את המדיניות שלה, שיתנו לה להיחשל. במקום לנסות לכפות על הממשלה מדיניות לא לה, שהכריחו את הממשלה לקבל החיות על מדיניותה הכושלת, ואז כשהממשלה תיחשל, לא יהיו לה תירוצים, ישלח הביתה, באופן דמוקרטי. <ערב> קוד דניין סמנתי אחד ואחרון. יואץ הוא אדם בעל מומחיות וניסיון בתחום מסוים, עוסק במתן עצות למקבלה החלטות, הנזקתים לידע בתחום התמחותו של יואץ. לפיכך תפקידם של היועצים המשפטיים של משרד הממשלה הוא לייעץ לשרים ולא עובדה המשרד בנושאים משפטיים. לא לפקח על עבודתם ופתח ובטח, ובטח לא לקבע מדיניות.